أهلا وسهلا بكم أزول أزول أزول أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم أصبر محي الصوت بش كله مر واضحة المهم. قدومكم طبعا كل يوم نعرف اللي الموضوع أزول أزول غسان دينا ندخلوا بشويه بشويه في لب الموضوع خاطر الموضوع نتاعنا الهدف نتاعو هو الوصول الى الانسان اا آه، هذه معناتها النقطه المهمه وطبعا ديما يعاودوا يسالوني نفس السؤال ويعاودوا يكروا يعاودوا يكروا اا آه، اهلا وسهلا موسى برو محمد اهلا بكم اهلا بيك نهلا اهلا بيك ديما يعودوا يسألوني نفس السؤال شنية الغنوصية ديما ديما ديما, ديما. ويسألوني يعودوا نفس السؤال هل أنت غنوصي يا ولادي من نجموش نكونوا غنوصيين الغنوصية ليس فكر الغنوصية هي أدوات أدوات لمعرفة ما يسمى الحقيقة العصرية على حسب العصر وعلى حسب الزمان وعلى حسب الفرد ااا آه مواد مو برينوم جلال تبيت كاد اهلا بيكم الكل اذا باش نعاود نعاود نتكلم مره اخرى حول ما نجموش نكونو غنوصين انا منيش غنوصي يعني عبارة أنك وتسألني تقول لي هل أنت غنوصي كأنك تسألني تقول لي هل أنت أدوات الصيد من نجمش نكون أنا أدوات الصيد فهمت؟ الغنوصية ليس فكر وليس أي شيء آخر ولكن بالغنوصية يمكن أن نصل إلى فكر إلى إديولوجية إلى دين أغلبية اللي يستعملوا الغنوصية، قبل في التاريخ كانوا الغنوصيين هما اللي ينتجوا الأديان والإيديولوجيات، نهلة قالت لي يمكن أن تقول غنوصية إنها أسلوب حياة، يمكن يمكن هي معناتها طريقة للتفكير وللحس. طريقة أن الإنسان يصل إلى درجة من الوعي أنه يصبح يشاهد ذاته ويشاهد ما حوله ويقوم بالمقارنة لهذا أنا أقول وأعيد القول أن الغنوصي لا يحتاج إلى شهائد علمية ولا يحتاج حتى أن يكون يعرف يقرأ ويكتب فهمت؟ أي بعرف طبعاً بعرف كافر مغرب كل ما يعرفوش يشابه طبعاً واني قلت لكم مثلاً بدأت تسألني مراك في شريف جابر قلت رأي في شريف جابر إنسان طيب وإنسان يعني يقوم بعمل جبار طبعاً كافر مغربي طبعاً كيف كيف أنا كما قلت لكم يعني الأشخاص اللي يقدموا عمل بنية صادقة هم اللي نحبهم أنا ما يهمنيش العمل اللي يتقدموا صحيح ولا غلط يهمني النية فهمت؟ وصفاء الداخل على خاطر وقت تسمع انسان ولو حتى يقول الحقيقه وهو خبيث في الداخل ينقل اليك خبثه وهذاك طن تكلموا عليه وطن تكلموا على الانسان اهل عمر لا راه في الغنوصيه ولا شيوخ وعمام لا لا لا الغنوص الغنوصي في العاده يا عبد الرحمن فمت... يتكلم ما يتكلمش اصلا فهمت اللي يتكلموا في الغنوصيه هما اللي عندهم ايديولوجيه مثلا انا بالغنوصيه نتاعي وصلت للايمان الالحادي ما لا أدعو إليه، لا أدعو إليه، أما معناتها من يريد أن يعرف الإيمان الإلحادي نجم نعرفه عليه. فهمت؟ أما هي الإيمان الإلحادي هو إنتاج غنوصي. كما مثلا أي واحد مثلا في الهند ولا حاجة تلقاه مثلا غنوصي ويجيب فكرة كيمشوا الشو هذاك اسمه الشو ولا غيرهم كيما مثلا جبارين عنده فكر فهمت؟ فكر غنوصي. هكاكا كيفشت أول أنت كيفاش استعمل الأدوات للإيصال للفكر الغنوصي وكل ما هو أيديولوجية حتى سياسية هي فكر غنوصي حتى الماسونية والصهيونية هي فكر غنوصي الكلها تعود للفكر الغنوصي أي إبداع فني هو فكر غنوصي الإنسان وقت يوصل يبدأ يعني استعمل الأدوات الغنوصية للإبداع وللفن الناس تريد قالب جاهز انا متفق معك غسان هذا شنو لاحظت انا ولكن انا نشوف هي علاش مثلا ما يسمى معناتها الاغلبيه هذاك علاش مثلا تو نحكي على الماسونيه الماسونيه تقول لك البشر لازمنا نوجههم فهمت او الصهيونيه او كل فكر باطني موجود حتى القرامطه حتى الدروز حتى كل الافكار الباطنيه تقول لك احنا لازمنا نعطيه حاجه جاهزه نعطيوهم اسلام نعطيوهم مسيحيه نعطيوهم بوذيه نعطيوهم لنيوزاج ما يسمى المذاهب الجديده نعطيوهم مخلوقات فضائيه خلقونا نعطيوهم المتنورين يجيبوا لك فكر متنور يقول لك هكا وهكا وهكا اذا هذه هي الغنوصيه هي ليس شيء ما نجمش نكون غنوصي الغنوصيه تم هي مصدر كل ابداع بشري. الغنوصيه بدات مع الانسان، عندما الانسان بدا يلاحظ ويفكر ويحس ويعي، وانا قلت لك قلت لكم الاربع عناصر الاساسيه اللي تقوم عليها الغنوصيه هي النيه والايمان والوعي والحب. اربع عناصر. خلينا ننتقلوا الموضوع نتاعنا. كالعاده نتكلم على البارح تكلمنا على الوجود الفعلي اللي انطلق من العدم الاخير نحو ما يسمى الوجود المادي اليوم باش نتكلموا على الجسم المادي وباش نطرحوا نظره على الجسم المادي كيفاش ظهر الجسم المادي ونعطيو بعض الافكار معناتها الجانبيه في هذا الموضوع باغدون وغدوه نتكلموا على الجسم الانساني اللي هو يهمنا في هذا الموضوع بماذا ماذا يتركب الجسم الانساني <تصفيق> طبعا طبعا طبعا عبد الرحمن مش نحكي على الماده تو كيف ظهرت الماده به السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر اسلم آه اليوم باش نتكلموا على الجسم المادي في الغنوصيه تكلمنا في الفيديو السابق عن الوجود الفعلي وهو كما قلنا كل ما هو بعد ما يسمى بالانفجار العظيم الانفجار العظيم هذه فكرة أو تسمية علمية لا وجود لها في الغنوصية وإنما الغنوصية تطلق على هذا الانفجار العظيم تطلق عليه ما يسمى التمدد أو التوسع التوسع في العدم بينما الأفكار الدينية تطلق على هذه المرحله ما يسميه العلماء الماده الانفجار العظيم يطلقون عليه البدء البدء يعني البدء معناتها تتنجموا تقراوا وتفهموا شنو هو البدء هي فكره اساسيه في كل الاديان فكره البدء من الفيديه الى الهندوكيه الى البوذيه الى الشنطوكية الى البراهميه الى الديانات السماويه كلها البدا وهي اللي ايضا يسميها ابراهما هي الطفو البيضه من عمق بحار العدم الذي يعتبر الماء هو يمثل العدم او يمثل قبل الوجود هذه معناتها مساله واضحه قلنا إن العدم الأخير،, الأخير آخر مراحل العدم على حسب الغنوصية على حسب الغنوصية أو الفكرة الغنوصية هي الأدوات الغنوصية ليس مكانا ولا شيء لا هو مكان ولا هو شيء بخلاف أقوال المعتقدات الفلسفية الروحية إن هذا العدم القديم كان هناك مكان عدمي وأزلي والشيء عدمي او ما يسمى شيء ازلي اللي نسميه الرب يعني الافكار الدينيه او المعتقدات الدينيه او الايمانيه تعتبر ما قبل البدء او ما قبل الانطلاقه او ما قبل الانفجار كان هناك وعي وهذا الوعي هو الذي اوجد او حرك الانفجار العظيم او البدء هو الذي أعطى الأمر ببدء الخلق الغنوصية لا تؤمن بهذا وإنما هذه افتراضات أصحاب المعتقدات الدينية إذن الغنوصية ماذا تقول ما قبل الطفره أو ما قبل التمدد أو ما قبل البدء كانت هناك قابلية فقط ولم يكن هناك شيء يعني العدم وصل إلى مرحلة انه قابل ان يتحرك. كان هناك معناتها ما هذه هذ... التصورات فهمت اللي يقولوا معناتها كان فما وعي وكذا وكذا وكذا هي تصورات بعيده كل البعد على الفكر الغنوصي كما قلت ان كانت هناك قابليه ليس فعليه لان لا حركه موجوده ولا تاريخ ولا مكان ولا شيء. الغنوصية تقول أن في آخر مرحلة العدم القابل للظهور المكان والشيء والحركة أذوم الثلاثة عناصر أول منطلقة من هذا العدم هي الحركة طبعاً الغنوصية كان العدم الحركة التي بدأت في العدم الأخير هي حركة داخلية يعني حركة عكسية نحو الداخل وهذه الحركة الداخلية انعكست وأصبحت حركة خارجية والحركة في العدم الأخير كانت داخلية نحو التركيز, نحو التركيز ثم بدأت بالتمدد عندما انقلبت هذه الحركة إلى حركة عكسية خارجية وهنا بدأت بعد الحركة المرحلة الأولى هي الحركة الحركة التي هي حركة من نجموش نتصورها لأنها بعيدة علينا للأخر هي صفر الفصل صفر فصل صفر فصل واحد من اول بدايه الوجود الفعلي فهمت؟ يعني مساله بعيده بعيده بعيد علينا ياسر فهمت؟ نتيجه هذه الحركه الداخليه الخارجيه ظهر العنصر الثاني الذي يعتبر المكان. المكان كما قلت المكان هو بحد ذاته شيء لان كل مكان هو يحتوي على اشياء وكل شيء هو مكان لأشياء أخرى هذه ما تنسى وهيش الفكره يعني اي شيء هو مكان لأشياء أخرى عباره هذه الفكره تجدوها في في لعبه موجوده اسمها اللعبه الروسيه اللي ما تتسمى صندوق في وسط صندوق في وسط صندوق في صندوق, صندوق او ما يسمى دميه في دميه في وسط دميه في وسط دميه, فيوص دمية. يعني هذا هو يعني كل شيء هو مكان أه تلقاوها هذه اكتبوا اللعبه الروسيه تو تلقاوها على أه جوجل اذا بالحركه الخارجيه العكسيه أه ظهر المكان المكان كما قلت كان فراغ في الاول الذي كون ما نطلق عليه الفراغ وهذا الفراغ كون فراغ هناك ما فرق من بين العدم والفراغ فهمت العدم مجهور كليا بينما الفراغ هو موجود يعني هو المكان داخل العدم فهمت فراغ من الأول الذي كون ما نطلق عليه الفراغ الفراغ هذا قابل لظهور الأشياء يعني الفراغ الأول هو فراغ أولي قابل لظهور الأشياء دون أن يكون فيه أشياء مكان فما حد شيء يتوسع فهمت يتوسع ما هنا ندخل في التفاصيل التي سوف اذكرها في سلسله تاريخ المعتقدات والاديان عندما نتكلم على الغنوصيه، لان هنا همنا الاساسي هو ظهور الجسم. اذا الحركه ثم المكان الذي كان طبعا في الاول جدا ضئيل، الذي كون ما نطلق عليه بالفراغ. بالحركه، أو مراحل التمدد أو الحركة الأولى التي هي تعادل في المفهوم اللي تكلمنا عليه في اللول اللي تو له النية أو البدء أو الانفجار العظيم وهذا يعادل المكان الذي هو الجسم الأول ويتمدد الجسم هذا الجسم بريك يكبر يكبر, يكبر, يكبر يكبر وليس بانفجار الغنوصية ما تحكيش على انفجار بل كان تمدد تدريجي على فترات كبيرة فهمت وهنا ظهر عنصر من هذا التمدد من هذوم العنصرين ظهر ما نطلق عليه بالطاقة التي هي تعادل الروح أو الإيمان وبتفاعل الطاقة مع بعضها بدأ بظهور النور وظهور الظلام عندما ظهر النور ظهر الظلام هنا الظلام هو الأصل من نجموش نقيص الظلام الظلام ليس موجود مش موجود علمياً ما نجموش نقيسوا الظلام وانما الذي وجد هو النور وهنا بدات الثنائيه في عالم الوجود الفعلي، يعني شوف معناتها عندما وقعت الحركه وقع الفراغ وعندما وقع الفراغ ظهرت ما نطلق عليها الطاقه التي هي تعادل الروح والذي تعادل الايمان والذي معنتها بتفاعل هذه الطاقة مع بعضها ظهر النور الذي أظهر اوتوماتيك طريقة طبيعية الظلام بدأ يظهر الكون ثم ظهر بعض الطاقة الوعي أو الشيء أو ما يطلق عليه الذرات الأولى أو الأماكن الصغيرة داخل المكان الكبير وهذا يعادل العقل ويعادل الأفكار ويعادل الكتاب الذي يحكي عليه الأديان السماوية ما يسمى القلم والكتابة وتنرجع القلم بدأ يكتب ما يكون وما كان وما سوف يكون طبعا كل ما هو موجود في الأديان نجده في الغنوصية ولكن عنده تفسير آخر أو مثلا تجد في المسيحية أو في الإسلام أول بدأ كانت الكلمة ثم بدأ الخلق هنا نرجع لمساله الوعي اللي هو يعني يمثل العقل وهو أماكن صغيرة وهو الحاجة المهمة أن كل مكان صغير داخل المكان الكبير هو خلاصة المكان الكبير يعني كل ما هو في الصغر موجود في الكبر من هنا ننطلق للمرحلة هذا ما يسمى البداية الأولى ظهرت ما يسمى بالأفكار نسميها الأفكار أو ما نسميها جزيئات خطر الطاقة أوجدت بحركتها في هذا الفراغ أوجدت جزيئات ولكن هذه الجزيئات ليس هي تشبه ما نطلق عليها اليوم بغبار النجوم ولكن هو مرحلة متقدمة قبل غبار النجوم حيث إحنا نعلم إن الإنسان لم يصل بعد إلى تحويل الطاقة إلى مادة ولكن هو في الطريق إلى ذلك ولكن الكون استطاع أن يحول الطاقة إلى مادة وظهرت ما يسمى بالجزيئات بالجزي... الأولى التي انتقلت إلى المرحلة الرابعة التي نطلق عليها الحب أو النفس أو الذرات الأولى المادية وهي تكونت بالتحابب مع بعضها يعني هذه الجزيئات اللي خلقتها الطاقة ابدات تتركب مع بعضها والتركب هي العمليه الجنسيه هي الحب هي معناتها كل شيء نسميه معناتها تلاصق وبدا تكوين الكون الذي نحن فيه اذا هنا لنا مكان فسيح يتمدد فيه طاقه او فوتونات الطاقه التي تفاعلت واوجدت الذرات الاولى التي تلاصقت بالحب فبدا بظهور الكون المادي بالتلاصق والتحابب هنا بدا الكون يتكون بعد هذه المرحله بدات تتشكل الاجسام الماديه فكان اول ما ظهر هي ما نطلق عليه الحراره او النار والذي يمثل بالنار ونفهم من هنا عباده الزرادشتي للنار والعبادة اللي كانت الأولى للإنسان هي عبادة الشمس النار أو الحرارة وهي تمثل النية النية ونعرف إحنا النار كما يمكن أن تحرق كما يمكن أن تضير كما إن النية يمكن أن تكون سليمة يمكن أن تكون غير سليمة ثم بعد ظهور النار والحرارة في الكون طبعا لو بقت النار وحدها لتحرق الكون كله. لا احترق الكون كله حد شيء فلهذا ظهر العنصر الثاني الذي هو الهواء أو الحركة الظاهرة وهي الذي تمثل الروح وهي الذي تمثل الإيمان وهي التي سوف تقوم بعملية تبريد الحرارة وخلق نوع من الانسجام بين الحرارة ثم نتيجة هذه الحرارة وهذه النار وهذا الهواء ما يسمى بتفاعل العنصرين النار الهوائي، تكون ما يسمى اول ذرات التراب او ظهور ما يسمى بالذرات الغباريه الاولى او الغبار الاول، التي كانت تدور حول معنتها بنتيجه حركه معينه، وهي التي تمثل الوعي والعقل. وننتقل للمرحله الرابعه التي هي الحب، ظهور الماء، أو الحب أو النفس وهي التي ألسقت هذا التراب أو هذا الغبار في بعضه والذي أدت إلى ظهور ما يسمى بالمجرات بالكواكب بالشموس بالنجوم بكل هذه العناصر الأربعة هي المتعارف عليها رغم أن بعض الثقافات وخاصة الثقافات الهندية أو الصينية أضافت عنصر خامس وهو العنصر ما وراء الطبيعة ولكن أنا لا أوافق على هذه الفكرة إضافة عنصر خامس لأن لا أوافق وأوافق في نفس الوقت لأن احنا موجودين في عالم مادي ونعلم أن هذا العالم المادي يقوم على العدم وأن كل ما هو موجود في العدم معكوس في الوجود ما يسمى في الوجود الفعلي وكل ما هو موجود في الوجود الفعلي هو معكوس في العالم المادي ومن هنا نفهم اهميه الماده لفهم العالم اذا هنا لدينا الكون على ما هو عليه عندنا الكواكب الناريه وهناك الكواكب الذي ما في مرحله الغبار وهناك او كواكب هوائيه وهناك كواكب ترابيه صلبه وهناك كواكب تحتوي على كميات كبيره من من خليط من هذه العناصر الاربعه و هناك كواكب تحتوي على ما يسمى التراب والماء والهواء والنار الذي مثل كوكبنا وعشرات بالمئات الكواكب الاخرى التي هي تعتبر النقطه الاولى لبدايه الحياه اذا هوني في الكون ثم مئات يمكن الالاف الكواكب التي تشبه الارض هنا الغنوصيه تقول إن الكواكب التي تشبه الأرض هذه معناتها نقطة جدا مهمة، إن معناتها هذه معناتها تقتل فكرة يوجد خلينا نقرأ هذا السؤال نتاع ياسين يوجد وعي خارج وهو المادة ويوجد وعي داخل وهو اللا مادة، الحاجز بينهما هو العقل أي الإحساس وهل يمكن التحكم في الاثنين وما هي الطريقة؟ ما هو قانون الجذب أو طرق أخرى؟ وما هي الأسباب التي تعطل العملية. بهذا موضوع عليه يمكن غدوة حول الإنسان وتركيبة الإنسان وكيف يتصرف الإنسان وبأي طريقة يتصرف الإنسان. خليني نكمل نطرح الطرح كما قلت أن الكوكب الذي فيه العناصر الأربعة الذي هي الماء هي هي النار والهواء والتراب والماء هي الكواكب الوحيدة. الذي يمكن لها ان يكون فيها حياه ونحن الان نعد نعد يعني يمكن مئات الكواكب اللي مثل الارض متاعنا لكن هنا هذا السؤال يطرح على ان احنا مخلوقين من مخلوقات فضائيه هذا غير معقول وغير ممكن علميا ومنطقيا لماذا لان لو انطلقنا من نقطه الصفر من بدايه ما يسمى البدء او الانفجار العظيم أه السبل لتكوين كواكب كما كواكبنا هي متساوية تقريباً يعني ما يسمى متساوية يعني الحياة لو ظهرت في كوكب آخر غير كوكب الأرض رغم هذوما الأشخاص يعني متقاربين جداً منا يمكن يكونوا أكثر منا شوية يمكن أقل منا شوية يعني فكرة أن هناك لقاء هناك لقاء من بين كائنات واعيه او عاقله اخرى وقعت في الماضي او وقعت في الماضي او تقع الان، انا بالنسبه لي هذا كذب بكذب، وانما يمكن ان تحدث في المستقبل. اذا هنا تو نحكي عليه الماء والهواء عبد الرحمن، خلينا نكملوا المساله هذه. اذا الغنوصيه تعتبر ان الجسم المادي هو خلاصه الكون، كما ان خلاصه الجسم المادي الاول اللي بعض يعتبره ما يسمى بوحده الوجود يقول لك الجسم الكبير المادي الاول هو عباره على كائن واعي وهذا غير صحيح وغير منطقي لان الوعي ظهر متاخر جدا الوعي ظهر متاخر جدا وهذا سوف نعرفه في الحلقه القادمه خلينا نعود أن الغوصية تعتبر الجسم المادي هو خلاصة الكون كما أن الكون هو خلاصة الوجود الفعلي والوجود الفعلي هو خلاصة العدم الأخير والعدم الأخير هو خلاصة العدم الأزلي وكلها سلسلة متواصلة لا نهاية لها وهذا الجسم اللي نطلق عليه المعدن أو الكتلة أو المادة هي التي سوف تكون الواكب المرشحة لظهور الحياة عندما تجتمع فيها العناصر الأربعة التي هي النار والهواء والتراب والماء هنا يكون الكوكب صالح لظهور الحياة وهو الجسم أو المكان الذي سوف تظهر فيه الحياة وهي بالمفهوم بتاعنا هي النية والظهور النية التي تتمثل في المعدن أو ما يسمى المعادن بعد ظهور ما يظهر النيه او آه هو نتيجه التفاعل العناصر الاربعه الماديه وهي وهي الايمان بالحياه وهي الروح والتي ترمز للنبات هنا عندنا المعادن هي ترمز للنيه وهي ترمز ترمز للجسد المعادن هي ترمز للنيه وترمز للجسد ثم ظهور ما يسمى بالنبات التي هي ترمز للايمان ترمز للايمان وترمز للروح هذاك علاش في المعتقدات الصينية والمعتقدات الهندية عندهم النبات شيء مقدس يعني يقول لك عندما تزرع وتزرع نبات ولا تحط نبات في دارك يعني يعطيك روح ايجابيه الروح هي الطاقه طبعا هوني وتو نرجعوا غدوة وطبش العناصر الأربعة دي اللي ما يسمى الجسد والروح والعقل والنفس هو المركب للإنسان. ثم عندما تطورت هذه الروح أو النبات فوق المعادن ظهر ما ينطلق عليه الحيوان وهنا يظهر الحيوان الأول الذي يتمثل في الجزئيات البسيطة ثم تطور وهو اللي نسميه الوعي الفطري أو العقل. وهنا معناتها غريبه أن الغنوصية تعتبر أن الحيوان إنس... معناتها الحيوان هو حي عاقل، هو كي يجي يشوف بالحق راه الحيوان هو معناتها ماهوش ماهوش بهيم كما نتصوروها احنا. يعني الحيوان يتعلم من التجارب نتاعه، الحيوان مثلا كي قطوصة أو قطة تسرق سمكة وتضربها المرة الجاية تولي ما عادش تطور، تولي ما عادش تسرق. و هوني اللي باش ندخلوا فيه الموضوع اللي باش نحكيوا فيه معناتها مده 10 دقائق خليني نكمل ان الحيوان هو الذي يمثل الوعي الفطري او العقل الحيواني الذي يرمز للفكره حيث كل حيوان من الحيوانات يطور فكره معينه ثم نصل للانسان الذي ظهر من الحيوان شفت كيفاش واحد يخرج من الاخر واحد يخرج من الاخر الانسان الذي يمثل الحب او العزيمه او الرغبه في العمل ولهذا الغنوصيه تعتبر ان الانسان المتحابب المتعايش مع اخيه الانسان هو الذي يحمل صفه الانسان الانساني بينما الانسان الذي بعيد كل البعد ما يسمى عن التحابب وعن التعايش مع اخوه الانسان هو قريب من عالم الحيوان فهمت يعني هذا معناتها أه المسألة الحيو... الإنسان أه هو عبارة عن حيوان ناطق لا الإنسان حتى حت الحيوانات نطقة الدولفين عندها نطق وعندها كلام تتكلم به الإنسان, ح... الإنسان حيوان واعي الإنسان حيوان مخير فهمتك ما معنى كلمة غنوصية وأصل الكلمة أنا قلتها عشرين ألف مرة يا أمير البغداد يا الغنوصية يعني المعرفة المعرفة ثم ثم طلع المعرفة ولكن طبعا كل واحد يدعي ان الغنوصية ملكه هي المعرفة للحقيقة وللأشياء كما هي إذا هوني وصلنا إلى تقريبا نهاية الفيديو أما اللي حبيت هوني أن العناصر الأربعة هذوما العناصر الأربعة هذوما الذي هو الجسد والطاقة والعقل والنفس النفس هما العناصر اللي موجودين في في كل موجود مادي، كل جسم مادي. هذه معناتها النقطة اللي لازمكم معناتها تفهموها. أن وقتا ناخذوا مثلا حجرة. الحجرة مش متكونة، الحجرة هي متكونة من جسم مادي هو المعدن، فهمت؟ ومتكونة من طاقة اللي هي الروح، ومتكون من ما يسمى بالعقل لان العقل هنا في الحجره هو لاستركتيور ما يسمى تركيبه تركيبه العالم يبحث عقل الحجره، العقل تاعها يعني هي التركيبه تاعها كيفاش مركبه وكيفاش تخدم من داخل بشويات حجره، ثم هناك ما يسمى بالوعي، لكن لان كثافه الماده في الحجره وليس وجود حياه يعتبر ما يسمى بالنفس او بالوعي الداخلي للحجره هو وعي مجمد يعني نجم نقولوا اش تقول هي الغنوصيه هي الغنوصيه تقول ان الحجره عندها مثلا كما نقولوا احنا 25% من النفس ما يسمى بالوعي وعندها كما نقولوا احنا 50% من العقل وعندها 75% 75 مثلا درجه من الطاقه وعندها 100% من المعدن هذا بالنسبه للحجره بينما وتناقض النبات نلقاوه لا نلقى عنده 100% من ما يسمى بالطاقه وعنده 75% من الماده هذاك علاش اصبح حي مش 75% 75 وعنده 50% من ما يسمى العقل وعنده 25% من النفس، يعني بالطريقة هذيك، فهمت بالطريقة هذيك. ثم وقت نجيو للحيوان نلقاوه عنده 100% من العقل، يعني لأنه يتحرك يعني تشوف مثلا بعض الحيوانات يعني طوروا حاسة السمع، حيوانات طوروا حاسة الشم، حيوانات طوروا حاسة اللمس، الطيران، يعني شفت كل ما هو موجود في الحيوانات هي طبائع من بعد وجدت في الانسان فهمت يعني هي بيده ورثها الانسان وتعلم منها الانسان ثم ياتي الانسان الذي هو يعتبر الماده فيه هي اقل نسبه اللي هي 25% طبعا نتكلم على الانسان الانساني طبعاً الحيوان عنده وعي ولكن قليل جداً فهمت الإنسان هو يملك أكثر درجة من الوعي يعني وتنقول إنسان ونقول حيوان واعي وقت نقول حيوان نقول نبات عاقل وتنقول نبات فهمت نقول جماد فيه طاقة قوية جماد هذاك علاش نبات راهو فيه طاقة ما تتصورها في العلاج الأمراض في الإحساس في كل شيء يعني استعمال النبات في تغيير الطبع الإنساني ما يسمى التأثير على الطبيعة الإنسانية جداً مهم بينما الجماد الذي هو نسميه جماد أو نسميه المعادن هو هذا صحيح الجماد بتاعه قوي لكن فيه طاقة يمكن أن تؤثر على الجسد يمكن أن تؤثر تأثير كبير على الجسد يعني مثلاً عندما تحمل الذهب ليس كما تحمل الحديد، وعندما تحمل فما أنواع من الأحجار ما يطلق عليها بالأحجار الكريمة يعني تعت... كي تلمس الجلدة تنحي تنحيلك ياسر حساسيات، وتنحيلك ياسر أشياء في البدن نتاعك كما مثلا الفيروز، ولا غيرها من ال... معناتها رأوا مش صدفة موجود معادن مع غالية، مش على خطر قلتها مش كيما واحد يلبس الذهب، كيما واحد يلبس الحديد شد انسان لبسه الحديد مدة 20 سنة تو طيب يولي متهور، بينما انسان تلبس الذهب يولي انسان رقيق. اذا القيمة، فهمت القيمة آه الموجودة في الـ في, الـ في الاحجار وهذا باش نتكلموا عليه احنا توا وصلنا للمرحلة المهمة وهي الانسان. طبعا وزمرد والياقوت مش صدفة، مش صدفة راهو. هذاك علاش قلت هذه هي الغنوصيه، الغنوصيه انك تفهم ان هذا الكل مش تصفى. ليس هناك تق... ماذا تقصد؟ طون رمزي طون نجاوب على السؤال خليني نختم الموضوع وطون نجاوب على السؤالات هذوما الموجهه. آه اذا اللي حبيت نقوله ان الانسان هو خلاصه الوجود المادي. هو خلاصه الحياه. والحياه هي خلاصه الوجود المادي والوجود المادي هو خلاصه الوجود الفعلي والوجود الفعلي هو خلاصه العدم الاخير والعدم الاخير هو خلاصه العدم المعدوم الاول اذا انظن الفكره واضحه غدوه نحكي على الانسان وعلى ما يسمى تاثير الماده على الماده و كيف يمكن للإنسان أن يفهم كيفش يعني كيفش يتصرف يمكن نعملها أكثر من حلقة علاش الإنسان مجنون طبعاً ما باش نتكلم من ناحية معناتها علمية لأني أنا ليس عالم تجريبي وإنما أتكلم من الجهة الغنوصية فقط وكيف يمكن معناتها أن تطور نفسك وتتحول من انسان حيواني الى انسان انساني عندما تستخدم الاربع عناصر الاساسيه التي هي في الفعل او القول النيه والايمان والوعي والحب اللي هما اربع عناصر النفس وهذايا تنفهم اذا خلينا نشوف الاسئله ننضم فكره واضحه نجم نشعل سيجار أظن الفكرة واضحة بيه. هل هناك طاقة غيبية في الكون؟ ليس هناك طاقة غيبية في الكون ما نطلق عليه غيبي هو غير معلوم، ما وصلنالوش. وكل ما هو غيبي اليوم سوف يصبح معلوم غدا المشكل في الغنوصية أن كل شيء واضح غير أنهم يربيون تربية ويعلمونا تعليم معناتها احنا نتولد وراه على الفطره نتولدوا على الفطره باش كل شيء. من بعد هما يعبونا مخاخنا بالدين وبالمعتقدات وبالامور المجتمعيه وكذا وكذا وكذا. تعرف الانسان في ماشي؟ تصور الانسان توا في المستقبل ينحي هذه العمارات وهذه الواحد وهذه التكنولوجيا، تو طيب نحكي لكم يعني ان التكنولوجيا هذه مع هذه فما قاعدة أساسية موجودة في الغنوصية يقول لك أي حضارة تدمر بأقوى شيء فيها شفت الحضارة الغربية بسلاحها بتكنولوجيتها كلها بشتدمر على خطر تظهر فكر آخر فكر إنساني آخر ما عادش يستعمل السلاح وما عادش يستعمل التكنولوجيا بالمفهوم اللي يستعمل به اليوم فهمت؟ يعني هذه معناتها مسألة واضحة مانتتاو نحكي عليها في في المستقبل خنشوف نشوف حسين حسين انا هو رومسين العبيدي وكما اتفقنا الاسبوع القادم مباشر على قناتك مع الساعه التاسعه حسب توقيت مصر خلينا نقرا السؤال متاعك. مساء الخير عندما تبحث على النت عن ايجونوس تلقى كلام اسطوري عن اله متعالي واله ادنى شرير وعن الشر الكامن في الماده وصوفيا واركنها هذه الميثولوجيا قيمه ولا علاقه بالغنوصيه الاصليه كل ذلك ليس الغنوصيه ليس مكتوبه الغنوصيه مع الاسف فمت يتم اهمالها كليا الذي يعرف الغنوصيه هم الماسونيين والصهاينه ومن يحكم العالم ما يساعدهمش ان الشعوب تتعلم الغنوصيه وأصحاب الأديان أكبر عدو للأديان هو الغنوصية هذا كلها اللي يحكيوا على الغنوصية في النات فمتى نجم ترجع حتى الشريدي يقول نفس الشيء فهمت الغنوصية علم غير موجود في النات وغير موجود في الكتب ولكن موجود بين السطور لو أنت تفكر الشيطانة للغنوصية ليس صدفة الشيطنة للغنوصية لأن معرفة الإنسان الحقيقة يعني انتهت سيطرة الإنسان على الإنسان هذا هو إذا كل ما يقال عن الغنوصية أنت لو لو تفهم يعني كلمة جنوس أو غنوصية لو تفهمها اللي هي المعرفة كيف يمكن أن تكون المعرفة وهي الشر وهي المعرفة الشياطين وغيرها وغيرها مستحيل المعرفة لا يمكن أن تكون هكذا إذا كل ما كتب أنا مثلا عندما أقرأ بعض المقالات على الغنوصية أقرأ ما بين السطور حتى ما كتب في الكتب وكل واحد يعطيك مادة الغنوصية نضرب لك مثال بسيط أنا قلت الغنوصية هي أدوات أدوات معرفية هي طريقة حياة طريقة تفكير طريقة وعي طريقة تعامل مع الحياة وما في الحياه وتعتبر الغنوصيه ليس لها عداوه مع الماده بالعكس تعتبر انها الماده مهمه جدا ولكن لا يجب ان تملكك ولكن يجب انت ان تملكها. اذا معنتها اللي تلقى فيه على الغنوصيه هي ما قيل عنها من طرف اعدائها او من يراد ان يوظف الغنوصيه لفكر ديني وديما يبعدك الفكر والمسيحي المسيحي اللي هو اكثر واحد تكلم على الغنوصيه يعني وتعرفوا معناتها نشط حمادي الكتب اللي القوام تاع حمادي في مصر وغيرهم يعني يتكلموا على الغنوصيه ميخليكش تعرف الادوات تاع الغنوصيه دي ما يعطيك فكر حاضر هل الوعي المادي له ترددات والانسان يستطيع يستقبلها طبعا طبعا طبعا الوعي المادي يمكن يمكن في المستقبل ان نقيس الوعي ونعرف الوعي هذه هي معناتها المرحله الذي سوف يعود فيها الانسان الذي سوف يتغلب فيها على الموت على حسب الغنوصيه ويستطيع هنا انا قلت اربع عناصر فهمت؟ هي ما يسمى الجسم والروح والعقل والنفس الجسم توعودو نحكيو عليه النجم نعاودو نركبوه الجسم وطبعا آه كل عندك الجسم والروح هما عنصرين آه مرتبطين ببعضهم وعندك العقل والنفس هما عنصرين مربوطين ببعضهم تاخذ ونحكي عليهم بالتفاصيل آه باش نقول شنو العلاقه بيناتهم وشنو الحاجه اللي موجوده في الطبيعه وشنيه الحاجه اللي ما نجموش نخلقوها فهمت يعني ما نجموش نخلقو كريم كيفي لكن نجموا انا كي والا فهمت مزلت ما متش يشدوا الوعي نتاعي يحطوه في جسم لا يموت ينجموا وينجموا وقت انا نموت ياخذوا الوعي نتاعي ويحطوه يستقطبوا جسم لا يموت. ما هو الوعي المادي له ترددات في الانسان يستطيع استقبالها به هذا جاوبتك عليه وكل شيء موجود في المخ. كيف السبيل لتطوير الحس؟ السبيل لتطوير الحس هي الملاحظه. الملاحظه انك الصمت ما يسمى التركيز والصمت. أه تعرف هذه معناتها ما يسمى بالاعتكاف، اعتكاف ثم طقوس دينيه تساعد على تطوير الحس. وهنا انا انصح البعض اللي يقول لك مثلا كيف اطور الحس؟ كان انت مع ما معناتها ماكش محتاج للحس. يعني خاطر احنا ماناش متساويين لازمنا نكونوا واضحين. فهمت؟ يعني احنا ماناش متساويين. ثم اشخاص مازالت فيهم الطبيعه الحيوانيه، الحس نتاعو مازال فطري. فهمت؟ يمكن يحاول ان يطور الحس، يطوره بشويه بشويه بشويه، لكن هو طبيعته ما يحسش. إيش تحب تعمل هذا؟ فهمت؟ يعني يمكن يطوروا مع الوقت، فهمت؟ فيها خدمه اكثر، مش مش فما انسان يتولد بحس عالي. ثم انسان يولد بإيمان عالي أو بأحاسيس عالية، ثم هي فما جانب 90% منه وراثي، باش نكونوا واضحين، أما على الأقل تخلق الوعي للأجيال اللي بعدك، لولادك تعلمهم يحسوا، تعلمهم الفن، تعلمهم الموسيقى، سماع الموسيقى بدون كلمات، الرسم، الرحلات، الرحلة من أهم الأشياء أنك تسافر. تسافر مش تسافر بالطياره من بلاصه لبلاصه لا هز ساكادو على ظهرك هز حاجه ومشي عيش في الغابه عيش كما الانسان الاول هذا بشي يولي عليه البشريه راهو البشريه في المستقبل ما عادش باش تبني العمارات وكل شيء باش نوليوا نعيشوا كيف يعيش الانسان الاول لكن التكنولوجيا اللي عندنا توا الدار تنجم تبنيها آه يعني تنجم تكون عندك خيمه وتبني دار و ويكون عندك ولاد وتربيهم وكذا وكذا وكذا ماكش محتاج تبني وسيمان وحجر وعمارة وكذا عندك بورتابل فوقك فهمت اله نتاع بورتابل وعندك الخيمه نتاعك وانت تدور على روحك هل العقل الا واعي هو جزء من العدم هل العقل الا اللي... ما فهمتش السؤال نتاعك مي مورن هل العقل الا واعي هو جزء من العدم العدم العدم لا وجود له العدم هو ما عبارة على إناء لإحتواء الوجود والوعي لم يكن في العدم ولم يكن في بداية العدم هذا هو الفكر الديني يقول لك الوعي كان في العدم فهمت؟ كيف يكون هناك وعي في العدم؟ لو كان هناك وعي في العدم لما كان العالم على ما هو عليه اليوم لأن العالم ما عليه اليوم ليس كامل فكيف يصدر من كامل عالم غير كامل احنا معترفين ان العالم يتطور سوى في الماده سوى في الوعي سوى في الحياه كله يتطور هذا دليل على ان ليس هناك خالق بل هناك تجارب تجارب كونيه وجوديه مساء الخير كان كان معنا واذكر لنا مع تجربتك مع الحكيم ساكن الجبل كيف يمكن فهم الرومانسيه كمبتدأ آه، فهم فاهم الغنوصيه الفطره هاني قلت لك يا آه، مانجا ام الغنوصيه هي ذلك الصوت الذي يتكلم في داخلك ذلك الصوت عندك عده اصوات تتكلم في داخلك ثم اصوات اللي تتكلم في داخلك انت وارثهم من اجدادك اما ثم صوت واحد هو صوتك فهمت وهذا لا يكون الا بالتجربه الانسانيه ولهذا سوف اتكلم كيف يمكن أن نطور الحس باستعمال المادة مثلا نضربكم مثال باش ما نطولش عليكم هو مثلا تجي مثلا الأديان تحرم الجنس وتقول لك الجنس حاجة خايبة هو بالفعل الجنس حاجة خايبة لأنه فعل حيواني يعني كي جي نشوفه فهمت يعني تصرف حيواني ولكن أنت لو تستعمل الجنس بطريقة سليمة بنية صالحة وبإيمان وبوعي وبشغف وحب وان كانت المده قصيره يعني لازم تكون عندك علاقه مع انسان مش نيه معناتها باش ترقد معاها وتمشي فهمت هذه نية خايبه ولازم معناتها باش تعمل الجنس يكون عندك ايمان ان هذاك الشخص يناسبك ولازم يكون عندك وعي وانت تمارس الجنس ولازم يكون عندك حب وشغف وعدم كراهيه لهذاك الشخص فعندما تعيش هذه الفتره ولو حتى قصيره من بعد تعاود فتره اخرى فتره اخرى فتره اخرى حتى الجنس يصبح عندك امر عادي ما عادش ولي عقده نفسيه يجب القضاء على العقد النفسيه وهو نفس التجربه اللي انا مثلا آه لازمني ناكل الحاجه ونشبع منها باش نعرف قيمتها آه البارح سالني احد الاخوه اظن حسين قال لي انت تفسر الماء بالماء أقول له، مع أنا بعد قطعت البث مع باش على السؤال يا أخي هل يمكن أن أصف لك طعم الطفاح؟ هل يمكن أن أصف لك طعم الطفاح وأنت لم تتذوق الطفاح؟ هل يمكن أن أصف لك اللون الأحمر وأنت لا ترى اللون الأحمر؟ يا أخي الغنوصية هي تجربة شخصية هي تجربة شخصية يمكن أن أتكلم لك عن أحلامي عن طعم الطفاح عن طعم العنب عن كل أطعمة وأن أوصف لك ال... ولكن ذلك تجربتي أنا ليس تجربتك أنت هل المادة زائلة؟ المادة زائلة المادة زائلة فهمت؟ هذا لا نقاش فيها وهذا تونتكلموا عليه وتنتكلموا على الإنسان ما هو تفسيرك للمادة المظلمة في الكون وهل تشعر آه وهل تشعر أن الإجابات عن تفسير الكون قابعة فيها طبعا طبعا المادة المظلمة والطاقة المظلمة على قد إحنا من بداية ما يسمى الإنفجار العظيم إلى الآن يمكن للإنسان أن يصل إلى نقطة البداية ما يسمى بداية التاريخ الوجودي وهذا سوف يصل اليه الانسان لولا لو لولا قضاء على نفسه بحرب عالميه قضاء على كل البشريه والا الكون يطلع له الدم منا يضربنا بنيزك ينحي رب والدينا ويرتحنا من روحنا فهمت هذا لاني نقاش فيه آه محمود إزداتك الماء يمثل الحياه إزداتك ما فهمتش الغنوصيه هي بنيه وايمان صادق، بالفعل هي الغنوصيه ان يعيش الانسان صادق مع نفسه، لان كل شيء في الكون صادق. فما فرق غنوستيك أجنوستيك هي معناتها انسان يعني ما عندوش راي. فهمت؟ انسان ما عندوش راي ما يسمى لا فما فرق من بين اللا أدري والغنوصي الغنوصي يدري بينما اللا أدري هو موقف سلبي هو موقف سلبي التكنولوجيا تجعل الإنسان في غيبوبة تامة ولا تجعلها تعمل العقل بالفعل ولهذا يجب الانتباه لهذه المسألة ليس يعني أننا نعادي التكنولوجيا ولكن نعرف كيف تستعملها هل يوجد علاقة بين الفلسفة الغنوصية آه العلاقة الذي بين الفلسفة والغنوصية هي لب الموضوع يا عبد الرحمن هو تحويل الحس إلى إيديولوجية الغنوصية هي أصل الفلسفة وأصل الأديان ولهذا ما يسمى بالفلسفة الدينية التي هي أقرب للغنوصية من الدين ما يسمى بالدين السماوي أما هي الغنوصية هي تحويل الحس الى فكر. ف يعني معناتها مساله مهمه هذه الفلسفه والفق والفق والفرق الكبير ما يسمى بين المعقول والمنطقي. هناك فرق كبير بين المعقول والمنطقي. يعني معناتها مساله أنا بحثوها عندما نتكلموا على العقل. ليس مهم يا منديله مسلم مش مسلم ما يهمناش. نطلب أه أستش بتقديم منهج او طريقه واضحه لمتابعتك لابد من تدوين تجربتك سيكون هذا ما فات تستفيد منه انت في الحياه الاخرى ان كنت تؤمن بها. أه فجربت هذه الامور أه ولكن وليت نحس روحي نتحول الى قورو او الى معلم وانا في الحقيقه اؤمن انها رغم اللي عندي كل شيء مكتوب فهمت التجربه بتاعي مكتوبه وما زلت باش نكتب فهمت في المساله هذه في اسلوب الحياه عندي كيما نقولوا انا ديجا دج وقت خرجت من الاسلام كتبت ما يسمى بالرساله العمليه نتاعي الرساله العمليه هي عباره على اطروحه اطروحه حياه للانسان في كل التصرفات نتاعو سواء في الجنس سواء في الاكل سواء في الشرب فيه ما هو خيري، ما هو شري على حسب المفهوم تاعي على حسب العصر تاعي ألقيت روحي كوّن الدين، فهمت اللي هو سميته الإيمان الإلحادي، فهمت لكن ما نحبش نطرحه، لأنه لا أريد الإنسان أن يتعلق آه يعني يمكن أن تقراه وتفهمه، أما بالنسبة لي أنا أؤمن بشيء إن الدين مجعول لزمانه ولهذا يعجبني في الشيعة أنه لا يجوز تقليد الميت تعجبني الفكرة هذه ولهذا يجب معناتها المعتقدات الدينيه انا ساعات في بعض الاحيان نقول ان الانسان يمكن ان يوصل ولكن وقت نعمل التجربه نتاعي مع الناس وكل شيء نشوف مازال اشخاص يحبوا حاجات حاضره. فهمت حاجات مثلا توا البهائيه ولا الاحمديه ولا غيرها هي حاجات حاضره. يوجد جلسات لسم للسيبامينال اي الرسائل المهمة للعقل الباطن مثل لتغيير لون العينين وغيرها فما رايك آه العقل عنده اهميه كبيره نعمل عليه حلقه كامله احنا مش نعملوا حلقات على كل عنصر من عناصر الجسد انا اقصد الا وعي يعني الذكريات. الذكريات الذكريات الذكريات هي افكار افكار في ال... في ال... في الوعي وفما ما يسمى الذكريات، احنا فما حاجات مثلا ما نذكروش ولدنا لكن موجوده في الذاكره نتاعنا الباطنيه وتخرجت من كرش امك من فرج امك اديك عمليه الخروج لو تقوم بعمليه تركيز تذكرها بالحرف تذكرها كيف خرجت من فرج امك ليس صدفه ان مثلا عندنا مثلا الذكور خاصه الذكور عندهم رغبه للثدي المراه لأن أول حاجة عرفناها هي الثدي متاع المرأة حتى المرأة راهو لكن التربية نسيت المرأة الثدي متاع المرأة حتى المرأة تحب الثدي متاع المرأة، تحبه يعني وقت تتعدم بأحد مراه عندها ثدي ما غير ما تشعر تشوف البزلزلها تشوف الثديها، سوى مرأة سوى راجل لكن التربية متاعنا اللي ربوهاننا اللي ما يسمى بالذكر والأنثى نسيه المرأة النظر إلى ثدي المرأة فهمت يعني نساوها ولكن تبقى في الطبيعة الداخلية لمرات تقول يا ما أحلى بزلزلها الأخرى لكن مش بنية آه نقوش ظهرة الحياة التي وجدت في آثار الحضارة القديمة المختلفة المرتبطة بأصل الوجود هل تفسير لها؟ آه آه ليس ليس ظهرة الحياة فقط هناك عدة أشياء خاطر الإنسان في الأول مثلا فما رسوم موجوده من عهد الانسان العاقل الاول تتكلم على خسوف الشمس وتكلم على كرويه الارض لان خسوف الشمس في الحقيقه هو ظل, ظل الارض على القمر يعني كرويه الارض يرى في في الخسوف في الكسوف تاع القمر يرى والانسان ينجم ساعات ما يسمى بالشيطان ساعات تبدا قاعد تجيك فكره حاول باش يكون أول حاجة في الغنوصية مهمة جدا، فهمت؟ هو أنك كي تجيك فكرة أكتبها. ساعات يجيك بيت وحده هكا. هذاك الكل تو نتكلموا عليه. الغنوصية هي هي علم قديم وتعتبر من الحكمة القديمة، هل الغنوصية تتطور مثل باقي الميثولوجيا وأنها لا تزال كما هي؟ بس أنها تتقابل من جبل إلى آخر بغير تغيير. لا لا لا، الغنوصية كما قلت لك هي أدوات. هي أدوات لإنتاج فكر والأدوات تتطور هي عبارة بدأت في الأول الأدوات الغنوصية تعتمد على عنصر أساسي هي الحس البشري الحس البشري قبل 100 ألف سنة إلى الآن هو نفسه الفرق بين الحس البشري القديم والحديث إن المعلومات الآن أكثر إذا أحنا عندنا أكثر قدرة على استخدام الحس البشري ولكن مع الأسف التكنولوجيا والفكر المادي والاشخاص اللي وراء هذا الثروه الماليه او الراسماليه التي تريد ان تتحكم في العالم لانها تؤمن انها هي فقط الذي تملك الفكر الغنوصي واللي احنا مجرد ادوات نتبع احزاب سياسيه وجمعيات وغيرها هذاك علاش انا وتكونت حركه طاهر شمال افريقيا كونتها على قاعده اساسيه الانتماء للحركه هو الانتماء لذاتك يعني ما عناش أي انتماء جيولوجي هو انتماء فاسد وإن كان للإلحاد عندما تقول أنا ملحد أنت وضعت نفسك في زاوية ضيقة عندما تقول أنا لا ديني أنت وضعت نفسك في زاوية ضيقة لازم أن تقول أنا إنسان أنا إنسان ولو تريد أن تحدد إنسانيتك حدده بالموقع الجغرافي بتاعك، قول أنا تونسي، أنا عراقي، أنا فهمت جزائري، أنا إفريقي، أنا آسيوي، حدد بالموقع الجغرافي لأن الموقع الجغرافي هو القاعدة العدمية ما يعادل القاعدة العدمية. الجنس، الجنس هو مفتاح الباب للجريم، جريمة الوجود. الجنس الجنس الجنس صدقني الجنس هو أحلى ما ما هو موجود في الوجود كل شيء يخدم على الجنس لكن عقدونا الله يعقد ربهم عقدونا وكرهونا فيه ومرجونا لأن التحرر الجنسي هو تحرر الإنسان من العبودية باش يشدوك بخدمتك بقرايتك بسياستك بالجنس كل شيء بالجنس راهي قيمة الجنس اللي نحكي عليها وتنذكر يعني لازم على قد ما تمارس هذاك علاش معنتها يقول مع أنت اكثركم نكاحا اكثركم ايمانا فهمت الجنس لكن بالطريقه الصحيحه ليس بالطريقه الحيوانيه بالطريقه الخبيثه فهمت بوعي بفهم باهميه ب ال جنسيه فهمت كال الى لا كونسيونس لا ال ال لا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال حدود لو تعلقت همة بني آدم من وراء العرش اعني ان الغنوصيه تتطور مع تطور باقي العلوم وهل يوجد غنوصيين جدد يفسرون العلم تفسيرات غنوصيه يعني ميكانيك الكم؟ لا، الغنوصيه لا تتدخل يا منديلا في العلوم، بل هي تفتح المجال للعلوم. فهمت؟ مثلا الغنوصيه لا تتكلم عن الانفجار، لكن تتكلم عن توسع، عن تمدد، عن بدا. فهمت؟ اذا بعد على العلم لازم يثبت ذلك، بل الغنوصيه تقول ان كل ما تقوله ثم قاعده اساسيه منديله في الغنوصيه قاعده اساسيه يقول لك كل فكره غنوصيه خطاها العلم تخطا غنوصيا تخطا غنوصيا الغنوصيه لا تدخل في التفاصيل احنا مخيرون احنا مخيرون في الحاضر فهمت؟ احنا مسيرون في الحاضر ومخيرون في مستقبلنا سؤال هل نحن مسيرون او مخيرون نحن مسيرون في حاضرنا حاضرنا ما نجمش نبدلو لانه محكوم من الماضي ولكن يمكن ان نغير المستقبل احنا مسؤولين على المستقبل ليس مسؤولين على الحاضر الحاضر نكت عليك نكت عليك كما ربوك والديك والديك والديك جابوك كذا يمكن تبدل 5% 10% المية عملت حاجه كبيره اما راك نكت نكت آه كثير اختلطت على المصطلحات النيه في الجسم الروح هي الايمان والحس الوعي هي العقل النفس هي الحب طبعا هي تسميات محمد آه يعني متوازيه آه هاتوا نفسروها وقت على الجسم خاطر غدوه باش نبداو حلقه الجسم الانساني لو تنصحني بنوع من التامل لا تفكر في شيء اعمل خمسه دقائق كل يوم ما تفكر في حد شيء فرغ مخك لان عليها زد هذيك لان لو ما تفرغش مخك ما تنجمش تتعبى الكاس المعبي ما نجموش نعبيه فمتفرغ مخك ويعملوها حتى مثلا في يحفروا ابار البترول بعد لا يحفروا ابار البترول يعبيوها بالماء ومن بعد يفرغوها باش يطلع البترول ما رأيك في حسن فرحان المالكي، ما نعرفوش التكنولوجيا تساعد على استعمال العقل إذا عملت فيها عن وعي وشغف طبعاً وكل العلماء الماديين الحقيقيين عباد ياسر راقية مش مشكلة تعاود تسمعها يا ملحد مش بالعاني أصلاً ما نكمل سيجاره شكرا منديلا. ااا استاذ كريم هل يمكن ان تعمل حلقه عن العلاقه بين الاحجار الكريمه وكذلك الالوان وبين الطاقه؟ طبعا طبعا يمكن يمكن يمكن ان اعمل حلقه حتى على مساله الابراج وعلاقه الابراج ليس بالمفهوم البرج قراءه الطالع على على ما يسمى تاثير الماده على الماده. يعني هناك مثلا مواد كما ماده الحديد هي تعمل العصبيه عندما تقترب مثلا كوكب مارس اللي هي متكونه من من ما يسمى كميه كبيره من الحديد تكثر الحروب هذه بالتجربه فهمت عندما تقترب من الارض بعض الكواكب عندما تقترب من الارض مش صدفه انها نسميه مثلا فينيس كوكب الحب لانها زئبقيه وتحتوي على الزئبق والزئبق يستعمل عاده حتى في في السحر يستعمل في التثقيف ويستعمل في منع النسل ويستعمل في عده اشياء فهمت اذا احنا ماده والوعي هذا ظهر من الحياه والحياه ظهرت من الماده واحنا جسمنا الكل مادي باهي يمكن يمكن ما خلينا نكملوا في الغنوصيه تحيه آه شنو هو رايك خويا كريم في النصارى النسطوريه اللي كانوا الجزيره العربيه اللي ورقه بن نوفل هل هم غنوصيين حسب مخطوطات نجع الحمادي؟ هم عندهم ميل للغنوصيه نعم الاسلام نبع من الغنوصيه لكن الاسلام آه بدا بالنسطوريين ولكن لم يبقى على النسطوريه انحرف على النسطوريه واختلط بما يسمى بالفكر تاع الذي يطلق عليه مسيلمه اللي يسكن في اليمامه اللي هو جاب الفكر الغنوصي من الهند ثم تحول هذاك الكل الى ما يسمى الامويين والعباسيين وكونوا منه الاسلام هو خليط من ما يسمى النسطوريه ومسيلمه اللي جا منه كلمه اسلام وما سموهم ما, ما خطر اسمه فهمت في البداية والإسلام بداية غنوصية وتأثير الغنوصية كبير بل أن أعتبر أنا شخصيا أن أكبر إنجاز قدموا قدمت الغنوصية بطريقة واضحة هو الإسلام الغنوصية يعني موجودة كثيرة في القرآن فهمت هل الغنوصية والفلسفة والحكمة مترادفات بمعنى إن ما هي واحدة واختلاف الاسم فقط لا لا آه، الغنوصية هو حس والفلسفة هي فكر والحكمة هي اختلاط الغنوصية بالفلسفة مش مترادفات كل واحدة عندها معنى فمش كلمات يعني فما كلمات واضحة الفلسفة هي فكر هي فكر فهمت؟ الغنوصية هو حس نجم نقوله الغنوصية هي نوع من الحكمة ولكن مرتبطة بالفكر الحياة بلا تكنولوجيا لا هي عودة إلى الحياة البداية لا لا أقول أن العودة يسار الحياة البداية لا أقول العودة إلى الحياة البداية الآن يمكن أن نصنع مثلا منازل متوفر فيها كل إمكانيات الحياة العصرية بطريقة بسيطة ولا تكلف حتى ألف دولار وتكون معنتها تقاوم البرد وتقاوم كل شيء وفيها كل شيء وتنجم تعيش فيها احسن عيشه غير ما تبني دار وتطلع داله وتبني هذاك البني القديم تاع العصور الوسطى انت هذاك الشيء الانسان ماشي باش يعيش مع الطبيعه في بالك اللي احنا قضينا على 90% من الحيوانات ونقضيوا على الحيوانات فبالك حتى حيوان توا تقريبا ما عادش يعيش حر الا في الاقفاص او في الواحد يجب ان نعود الى حياتنا بطريقة محترمة كإنسان محترم بفكر محترم وفمت ونقسم الثروات متاعنا ونعيشه لأن كل إنسان فينا له الحق العيش كل إنسان له حق العيش مش واحد عنده ألف مليار وواحد ما عنده حد شيء أه... تشجعني نشراء هذا الكتاب أه الكتاب بالفرنسية حسين الكتاب دالو زيرو ناتخ بالفرنسية هو سبعة مجلدات خرجت مجلد واحد باسم أختي الآن وقفته وقاعد نعود نكتب فيه بال... بال... نعود يعني نسهل فيه قطر ياسر صعيب صعيب ياسر كله حسابات كله بالأرقام باش نعود نكتبه علاش لا نعود نكتبه بالعربي أما الكتاب نتاعي اللي خرج ما فيما تونيزي يعني حياتي معناتها موجود على البروفيل نتاعي الترجمه بديت الترجمه العربيه نتاعو واللي يحب الكتاب بالفرنسيه يقرا الفرنسيه يبعث لي مايل نبعث له نسخه بي دي اف. تدخل خير منوصيه في اللايف خير كريم. ملحد مش بالعاني تو تدخل بالشويه بالشويه. شويه ساعات كريمتي هكركش. هل تكلمت الغنوصيه على شروق الشمس من المغرب؟ أه تكلمت الغنوصيه على دوره دوره الحضاره. يعني أه تقول الغنوصيه ان الحضاره بدات من افريقيا وسوف تدور العالم وتعود الى افريقيا. يمكن بهذا يقصدون شروق الشمس من المغرب، ليس بالمفهوم شروق الشمس من المغرب. طبعا يؤثر على الجهاز العصبي ويؤثر عنده تاثير هذا هو تاثير الماده على الماده هل هناك علاقه بين الاسقاط النجمي والروحانيات لان يعني المسلمين يدعون ان الجن له علاقه في ذلك آه لا لا ليس علاقه ليس هناك لا جن لا شيء اما آه الانسان ينجم صدقني معناتها هذه مثلا اسقاط نجمي تو نحكي عليه نهار فهمت يمكن خارج رمضان ونحكي لكم التجربة نتاعي الشخصية فأنت خاطر طبعا نحكي لكم تجربتي تجربتي الخاصة فهمتها وشنو شفت أنت استنتجت فهمتها لا جن لا بطيخ فما ناس موتة أي صحيح فما أرواح مش أرواح فما وعي موجود معانا كي تمشي لبلاصة عندها ألف سنة مش كيما تمشي لبلاصة مبنية تحس في الداخل نتاعك وتتمشي مثلا للقدس ولا تمشي مثلاً العراق فما أماكن مشيت لهم في العراق كانت تحس فما وجود فما إحساس ولا تمشي للأهرام مش كيما تمشي للطريفاء أسيس دولة تخلى عن الغنوصية طبعاً طبعاً الإسلام هو انطلق غنوصي من بعد ولا دولة أمام عندها ما كانش يلقى هذاك الانتصار لو لا أعتمد على القواعد الغنوصية هل تقوم المسيحية على الغنوصية؟ الغنوصية هي مثل الإسلام تقوم على الغنوصية بطريقة كبيرة جداً بل نعتبر أنا كيف قلت لكم معتبش نكون واضح في المسألة؟ أن الإسلام أبدع في الغنوصية المادية والمسيحية أبدعت في الغنوصية الروحية يعني الإسلام والمسيحية اتجهوا نحو اتجاه معين الإسلام ياسر مادي ما فيهاش روحانيات الإسلام حتى المذاهب الروحانيه اللي موجوده في الاسلام هي مذاهب تاثرت بالفكر المسيحي أه في القران حكمه فلسفيه اخي كريم هل هناك حياه قبل الولاده او حياه بعد الموت أه عندما تقول لي حياه يا اخي أه انا أه الحياه ليس موجوده الا في هذه الحياه اما السؤال بتاعك لو تساله بطريقه احسن تقول لي هل هناك وجود قبل الحياه وهل هناك وجود بعد الحياه؟ اقول لك ان قبل الحياه هناك مقدمه الوجود وبعد الحياه يمكن ان يكون هناك وجود واحتمال كبير يمكن وجود ولكن لا ندري هل الوجود بوعي او بدون وعي وهنا حسب الغنوصيه تقول الذي يصل الى مرتبه معينه من الوعي في الدنيا عندما يموت يقعد الوعي بتاعه هي ما يسميها النيربانا في البوذيه والهندوكية كريم ما دور محمد في الإسلام أه أنا محمد صدقني مع أنت على حسب الكتب الإسلامية أه يعتبر إنسان يعني سعلوك محارب ما عنده حتى قيمة يعني لو نعود للكتب الإسلامية أما لا أتصور ذلك فهمت أنا أعتبر محمد تم تشويه صورته كثير في الكتب الإسلامية فهمت أنا حسب رعية محمد ليس كما يقولون عنه محمد خلقوه يعني شخصية محمد اللي موجودة في الكتب بسيرة انه هشام وغيرها وكل هي محمد خلقوه هما باش يقدوا الدولة متاعهم الظالمة أي حاجة يحبوها هما لصقوها في رب محمد آه شنو هو رأي الغنوصية في إنسان ما قبل التاريخ كما وضحتوا نظرية التطور الغنوصية تؤمن بالتطور الغنوصية تذهب أكثر من ذلك تقول هناك تطور في المادة وتطور في الحياة وتطور في النفس وتطور في الوعي وتطور في العقل وهذا اكبر دليل على ان ليس للكون وجود وان الكون اوجد نفسه بنفسه لانه قابل للوجود وواجب الوجود هل المعرفه المطلقه موجوده؟ موجوده المعرفه المطلقه الان الانسان لم يصل الى المعرفه المطلقه لو نصل الى المعرفه المطلقه سوف نصل للربوبيه وهي المرحله الثانيه بعد الانسان لان بعد ظهور الانسان الانساني سوف يظهر الانسان الهدف من وجود الانسان آه، العلم يبحث في كيفيه ظهور الكون والوعي والفكر والانسان هو الذي يحدد آه، اسباب او اهداف وجود الكون بالنسبه لي انا الانسان اوجد الكون اوجد الانسان لان الكون ليس له خالق هذا كله سبب بسبب ايكو الانسان ايكو تحيه بين بين نقول لكم ااا آه... آه... آه... آه... اي تو نحكي على آه نقول لكم آه شكرا ومع السلامه. آه... طبعا طبعا نعرفها الماسونيه نعرفها مليح مليح والاخويه السريه واخوان الصفاء وكلهم هذوك ما عندي بهم معرفه. الفكر الإنساني ليس له حدود تحية لكم جميعاً وغدوه نتكلم على الجسم الإنساني ونبدأ بالجسم الإنساني شكراً على حضوركم شكراً على التوزيع شكراً على الأسئلة لو عندكم أسئلة أخرى حطوها في الفيديو أه متنساوش كانت تشوفوا أشخاص مهتمين بهذا الموضوع أه تعزموهم طبعاً يبقى لكم الخيار وتحياتي ومع فيديو قادم وبسلامه بسلامه تنميرت بسلامه شكرا لكم